دوستان عزیز و نازمین امیدوارم هر جای دنیا هستید دلی شاد مرز جان و تنی سالم داشته باشید خبر مهم اینه که آمریکا صدور تجهیزات اینترنت رایگان برای ایران را از تحریم ها معاف کرد و این به ایلان ماسک یا شرکت تسلا این کمک رو میکنه که اینترنت رایگان رو برای ایران فراهم بکنه که این یه قدم بسیار مهم و خیلی حیاتی بود برای فعالانی که در داخل ایران بودن و زحماتی که در این چند روز کشیدن نتیجه زحماتشون رو یواشوش دارن می بینن. و این رو به همه اونا تبریک میگم. این مسئله اینه که شیوه درست کردن کوکتل مولوتوف رو حتما یاد بگیرید که خیلی آسونه. کوکتل مولوتوف رو میشه داخل یک شیشه که قابل شکستن باشه، مقداری مواد سوختی الکل، بنزین یا گازوئیل بریزید و مقداری پودر صابون، مایع ظرفشویی در باشویی هر کدوم از اینا رو قاطی بکنید و یک فیتیله بهش بزنید و سری بطری رو محکم صفت بکنید که مایعات از اون خارج نشه و با این می توانید ماشین های شاد را آتیش بزنید و از فاصله نسبتاً دورتری میتونید مقاومت بکنید امیدوارم که همه به همدیگه کمک بکنیم و بتونیم که خبر رسانی بکنیم من اگه خبری داشته باشم سعی می کنم که سریع روی اینترنت بذارم همونجور که چند وقت پیش بعد داده بودیم که اگر شما دست به اقدام بزنید اینترنت رایگان به ایران خواهد آمد این اینترنت رایگان به ایران به زودی خواهد اومد و این رو به همه شما تبریک میگم با امید دیدار شما در سرزمین آزاد و دموکرات